čine a kabát. Tak svetr a kabát a šálu a čepice. Kabát, hodně silnou bundu, hlavně <laughs> v kozačky vysoký, a teplý svetr, svět, šálu, rukavice, čepici. <laughs> Když je zima, tak nosím úplně všechno, takže rukavice, šála, čepice, a kabát, rolák, a kolikrát i oteplený spodní prádlo a tak podobně. Když je zima, tak si dám kalhoty, zimní boty, a svetr a kabát. Když je zima, čepici, zimní bundu, teplé gatě a zimní boty.